السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا النهارده عندي ليكم فكره جميله جدا بالكرتونه دي الكرتونه دي اللي هي بتبقى في بكر المناديل فلو انت عندك ما ترميهاش وانا هقول لك دلوقتي ايه هي الفكره بس لو انت اول مره تزوري قناتي دوسي على زر الاشتراك او سابسكرايب وما تنسيش تفعلي الجرس علشان يصلك كل جديد دلوقتي احنا هنجيب مقص نقصها كده كده <تصفيق> ودلوقتي انا مقصيناها اهو دي هتبقى مقلمه هنعملها مقلمه فانت لو عايزه تسيبيها من جوه كده زي ما هي براحتك لو عايزه تعملي بطانه حط لها مثلا جيبي اي حته قماش عندك لزقها هنا كده ومسدس سدس نحطها دلوقتي أنا لزقت القماشة أو البطانة يعني شكل برضه يعني عاملة شكل من جوه يعني دي اما تبقى مقلمة دي هتبقى شكلها من جوه كده لزقتها بعد كده هنجيب سوستة-السوستة دي بتتجاب من عند اي حد بتاع أدوات خياطة وحاجات كده دلوقتي برضه هنلزقها دلوقتي انا لزقت السوسته ودلوقتي هجيب ده فوم عليه ليتر وورق فوم وهلزقه عليها ده هو أصلاً في لزق بس إيه <تصفيق> احتياطي برضو نحط شمعة دلوقتي انا لزقتها اهو الحته اللي بقى دي اجيبها الزقها فوق هنا دلوقتي اهو آه لزقتها اهي وممكن آه اجيب مثلا شريطه كده احطها كده اهي شكلها حلو قوي برده اعمل نفس الكلام في الناحيه الثانيه دلوقتي انا لزقتها اهي شكلها حلو قوي ولو عايزه كمان تروحي لزقة لزق واحده كده ممكن اللازق واحده كده كمان دلوقتي انا اهي لزقت على الجنبين دول شكلها حلوة اهي اهي شايفين شكلها حلو جدا ولو عجبتك الفكره دوسي لايك وشير عشان كله يعرف الفكره وأتمنى أن الفكرة تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.